بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم حجج الإله على البرايا هم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا حجج لله على البراء، وبجدهم يعني أبا حسن عليا، لا سيما أبا حسن عليا، لا سيما أبا حسن عليا لا سيما ابا حسن عليا لا ابا حسن عليا ابا حسن عليا له في الحرب منزله تهاب تهاب هو البكايا في المحراب ليلا ليلا هو البكاء في المحراب ليلين ليلين اذا, إذا اشتد الضراع وباقي الناس كلهم تراب هو النبأ العظيم وفلك نور هو النبأ هو النبأ, هو النبأ العظيم وباب الله سمعونا للعريس علي علي علي هلهولي عمي علي تاز عمي راس راس راس في راس راس في دوار راس وياي سمعونا سمعونا للعريس راس راس يا راس هاهوله <تصفيق> سمعونا للعريس هل هوله سمعونا للعريس هل هوله هل هوله هو قويه قويه للعريس ويلا يا ربع اليوم صفقوا ويا محي دار الكرار ادعوله ادعوله ادعوله ويا محي دار الكرار ادعوله ادعوله ادعوله سمعونا للعريس الهوله سمعونا للعريس الهوله يلا يا ربع اليوم صفقوله يلا يا ربع اليوم ولا ويا محي دار الكرار ادعوله ادعوله ادعوله اليوم صفقوا له يلا يا ربع اليوم ويام حيدر الكرار ادعوا له ادعوا له ادعوا له حيدر الكرار ادعوا له ادعوا له ويا صلاتك يا نبينا حلو اهل لي علينا ويا صلاتك اللي علينا ويا صلاتك يا نبينا حلو اهل لي علينا ويا صلاتك والله ها خوتها خوتها أقوى أقوى أقوى حسأكوا بعد والله ها خوتها خوتها والنعم والله رفعت رأس والله نبدي نبدي بالفرح ونهن هاي وأول ما نصلي على النبي المختار والله فرحانة فرحانة فرحانة بزواج صغار ويا كبار وها خوتها والنعم والنعم ومهنى بعرسك يا الغالي ومهنى بعرسك ألي ومهنى بعرسك يا الغالي ومهنى بعرسك ومهنئ بعرسك يا الغالي ومهنئ بعرسك ومهنئ بعرسك يا الغالي ومهنئ بعرسك مهنئ بعرسك يا الغالي ومهنئ بعرسك يا الغالي والله على حب على حب حيدر الكرار لمتنا ايه ورفت بالوصي اليوم رايتنا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 والله يحفظك يحفظك يا مقتدى يحفظك علي وحسين والعباس يحفظك علي وحسين والعباس يا العريس يا المحبوب عند الناس والله يا هيبة يا هيبة يا هيبة وفخرنا وتاج فوق الراس محروس بحيدر وولاده محروس بحيدر، محروس بحيدر وولاده محروس بحيدر، محروس بحيدر وولاده محروس بحيدر، محروس بحيدر وولاده محروس بحيدر، محروس بحيدر وولاده أنا أنا وأنتم